Morjes, puhutaan tällä viikolla sellaisesta aiheesta kuin keskiluokan kurjistuminen tai onko se todellista. Tämä on itseäni mietityttänyt aika monta vuotta. Ja tässä nyt on aika hyvä tehdä ero sille, että mitä tapahtuu. On tapahtunut Yhdysvalloissa ja mitä tapahtuu täällä meillä Suomessa, koska ä, jotkut, tota, etenkin vasemmiston kallellaan olevat ajattelijat ehkä niin katsoo sitä Yhdysvaltojen menoa ja esittävät sen sitten, että tällainen se todellisuus on, mutta se todellisuus ei pidä välttämättä tällä Suomessa paikkaansa. Mutta jos katsoo sitä Yhdysvaltoja ja ihan sen pystyy tilastoista kylmästi toteamaan, että siellä esimerkiksi palkansaajien reaalitulot ei ole noussut sitten 1970-luvun ja sitten tämä on epätasa-arvo, miten se varallisuus keskittyy sinne aivan huipulle sen parhaiten tienaavan yhden prosentin jollekin kymmenykselle, niin se on niin kuin aivan kiistatonta se tilastollinen fakta, mitä se tuottaa. Ja se siitä pystyy niin kuin ilman mitään, että laittaa minkään väriset lasit päähän, niin näkemään sen, että keskiluokan suhteellinen asema on heikentynyt, ja se on aivan puhdas fakta Yhdysvalloissa. Että en usko, että tästä asiasta hirveästi niin kun on erimielisyyttä. Uh, mutta sitten Suomen osalta tilanne ei ole laisinkaan niin mustavalkoinen, koska uh, tilastojen perusteella niin voi... Tai se, Data ei niin kuin kerro yhtä totuutta, vaan siitä pystyy tekemään monenlaisia tulkintoja ja sitten on myöskin se ihmisten kokemus, joka täytyy myöskin ottaa huomioon ja ne on ehkä ristiriidassa keskenään, että tietyllä tapaa keskiluokalla, keskiluokalla menee hyvin mutta sitten taas se ihmisten kokemus siitä niistä mahdollisuuksista, mitä on olemassa, niin se tuntuu jotenkin kaveentuneen. Ja tässähän jotenkin luonnollisesti aina tulee vertailukohdaksi menneet vuosikymmenet ja etenkin nämä toisen maailmansodan jälkeiset niin sanotut kultaiset vuosikymmenet jolloin äh, koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ei ole koettu sellaista kasvun ja aikakautta, mikä tapahtui äh, toisen maailmansodan jälkeisen noin 40 vuoden aikana. Ja se on todellakin aivan hämmästyttävää. Ja äh, tässä niin väkisinkin herää sellainen ajatus, että oliko nämä vuosikymmenet ainoastaan tällainen historiallinen poikkeama, koska jos sitten kelaa siitä vaikka sataakin vuotta taaksepäin, niin sen niin ymmärtää, että ihmisten elämä keskimääräisesti niin on ollut yhtä taistelua, kurjuutta ja kuolemaa, tauteja, sairauksia ja muita kauheuksia vastaan. Ja se tuota, prosentti, joka on, on elänyt niin sanotusti tosi hyvin, niin on tosi pieni. Että väkisinkin tulee sellainen ajatus, että oliko se vaan poikkeama historiassa. Että onko se epärealistista niin olettaakaan, että asiat voisi mennä jatkossakin niin hyvin. Mutta... Kuitenkin on olemassa kokemus, että täällä Suomessakin keskiluokan elämä kurjistuu, mahdollisuukset kapenee ja varmasti siihen yksi keskeinen syy on, on tota työelämän muuttuminen eli nykyään etenkin jos haluaa johonkin tällaiseen asiantunteja tehtävään, niin sehän vaatii sitä, että pitää olla ensinnäkin hyvä koulutus. Ja se on koulutusinflaation myötä, niin se ei, ei yksinään riitä yhtään mihinkään. Eli se pitää olla myöskin hyvin verkostoitunut, tuntea oikeita ihmisiä linketin profiili pitää olla ajantasalla, CV tulee olla pilkkuja myötä täydellinen. Eli tällainen niin kilpailu, kilpailuasetelma on paljon, paljon kovempi. Ja sitten kun puhutaan tästä postmodernista individualismista, niin sehän on... On, on myöskin siinä mielessä julmaa, että yhä enemmän niin sälyytetään yksilön vastuulle kaikki nämä asiat ja työelämässä pärjääminen ja jotenkin semmoinen ideaali on joku äh, yritysjohtaja, joka näyttää ajokoiralta ja juoksee kuusikymppisenä tai kilpailee triatloneissa. Tällainen vähän niinku Alexander Stubb tyylinen hahmo. Eli tähän, tähän siinä on, on aika lailla menty. Ja sitten tietysti voi, voi myös kysyä sitä, että onko niin keskiluokalla jotenkin epärealistiset odotukset myös olemassa, että eikö osata olla niin sanotusti vähän tyytyväisiä. Se on minusta ihan, ihan fiksu kysymys, koska ää, nykyään ää, kun eletään tällaisessa materialistisessa kulutusyhteiskunnassa ja statusta pitää jotenkin signaloida kaiken näköisillä merkkituotteilla, esimerkiksi jollain Vuittonin laukuilla tai äh, suurimmalla mahdollisella 4K tai 5K-taulutelevisiolla. Niin äh, se, sekin on ehkä ongelmallista, että si, sillä tavalla sitten arvotetaan ja tässä jotenkin tulee mieleen tämä aikamme suuren ajattelijan Tyler Durdenin sanat, joka oli siis Brad Pittin roolihahmo Fight Club elokuvassa. Se me niikkutaan kuinkin niin, että ostamme tavaroita, joita emme tarvitse tehdäksemme vaikutuksen ihmisiin, joista emme pidä. Ja tämä on ehkä osaltaan osa, niin kuin tavallaan palanen sitä keskiluokan kurjistumisen narratiivia, tai ainakin itse jotenkin tulkitsen sen, että on yhä enemmän vaikeampaa olla vähän tyytyväinen, mutta se ei ole välttämättä. Niin kuin pelkästään sitä, että ihmiset olisivat jotenkin turhamaisempia tai ahneempia mitä ennen, vaan enemmän tällainen yhteiskunnallinen ilmiö, koska tämä koko järjestelmä on, rakentuu talouskasvulle ja talouskasvua saadaan kun tuotetaan ja ostetaan enemmän tavaroita. Ja Tällainen kehä sitten pyörii. Mutta siis se, siihen alkuperäiseen kysymykseen, että onko keskiluokka kurjistunut, niin varmasti ainakin on sellainen kokemus, että on entistä vaikeampaa saavuttaa näitä kultaisten vuosikymmenten statussymboleita, kuten omaa asuntoa ja Kahta autoa ja kesämökkiä ja venettä ja tämmöisiä asioita. Mutta sitten onko se elämä niin kuin kauhean kurjaa nykyään? Niin En minä ainakaan koe, koe niin kuin omalta osaltani, että elämä olisi sillä tavalla kurjaa, että kärsisi aineellisesta puutteesta. Niin siinä mielessä ihan hyvihän tässä menee. Mutta... Se on sitten, ja mikä Yhdysvalloissa nähdään, että äh, on, on tota, kanssa hyvin, hyvin kahtia jakautunut ja tämä keskiluokasta pudonneet ja, siitä, ja ketkä kokee olevansa uha-alaisena pudota siitä, niin he ovat hyvin vihaisia. Ja tämä lietsoo yhteiskunnallista epätasapainoa, joka on vaarallista. Kuten on nähty siellä, niin kyllä tässä sellaiset idut on olemassa, että sellainen ää, tapahtuma, tapahtumaketju voi olla mahdollista myöskin ihan täällä meillä kotonakin jollakin aikavälillä, jos tämä kehitys menee yhtä vauhdikkaasti tähän suuntaan, mihin ollaan menossa. Mutta... Siis selkeäätä vastausta nyt en ikävä kyllä pysty tähän antamaan. Tietyllä tapaa keskiluokka on kurjistumassa, mutta sitten toisaalta ei tämä elämä nyt kovin kurjaksi kuitenkaan ole vielä mennyt. Mutta tällaiset pohdinnat tähän sunnuntaihin, niin palataan ensi viikolla. Sitten asiaa. Kiitokset katsomisesta. Morjes.